حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ روزانہ احد کے برابر عمل کر لیا کرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص طاقت رکھتا ہے صحابہ نے عرض کیا اس کی کیا صورت ہے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب بہت سے زیادہ ہے لا الہ الا اللہ کا بہت سے زیادہ ہے الحمد کا ثواب بہت سے زیادہ ہے اللہ اکبر کا بہت سے زیادہ ہے تو میرے بھائی دوستوں اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ کہ یعنی ان کلموں میں سے ہر کلمہ ایسا ہے جس کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے اور ایک پہاڑ کیا نامعلوم کتنے ایسے پہاڑوں سے زیادہ ہے حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ سارے آسمانوں اور زمینوں کو ثواب سے بھر دیتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ کا ثواب آدھی تھرازو ہے اور الحمد اس کو پر کر دیتی ہے اور اللہ اکبر اسمان زمین کے درمیان کو پر کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ الا الہ الا اللہ, اللہ اللہ اکبر مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر آفتاب نکلے۔ مولاری قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ساری ہی دنیا اللہ کے واسطے خرش کر دو تو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوائی تخت پر تشریف لے جا رہے تھے۔ پرندے آپ پر سائے کیے ہوئے تھے اور جنس و انس وغیرہ لشکر در قطار ایک عابد پر گزر ہوا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس وسعتی ملکی اور عمومی سلطنت کی تعریف کی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا اعمال نامہ میں ایک تصویر سلیمان بن داؤد علیہم السلام کے سارے ملک سے اچھی ہے کہ یہ ملک فنا ہو جائے گا اور تصویر باقی رہنے والی چیز